כולכם שמעתם את המילה בקטריה, בקטריה בלוחזית, או חיידקים בעברית. הכלל, אנחנו מייחסים בבקטריות למשהו שלילי. אנחנו אומרים שבקטריות שהן חיידקים, ולכן אנחנו מקשרים אותן למחלות. חיידקים אמנם גורמים להרבה דברים שליליים, לכן מנקודת מבט סטנדרטית אנשים מאמינים שהן גורמים להרבה דברים שליליים. אז בואו נרשום את כל הדברים כדי לוודא שאנחנו יודעים, על דותם, אותם, ויש לנו נקודת התחלה משותפת. הדברים הרעים שהגרומים הם הרבה מחלות. שחפת, מחלת, מחלת לים. אפשר להמשיך עוד ועוד. אתם יודעים שכמעט בכל זמן כדאי להיות כאן זהירים, כאשר אנשים מדברים על זיהום, זה בדרך כלל נגרם על ידי חיידקים, אבל זיהום יכול לגרם גם על ידי וירוס. זיהום נגרם באופן כללי על ידי משהו שחודר לגוף, מנצל את הגוף על מנת לשכפל את עצמו, ובתהליך הזה הוא גורם לנו להיות חולים. אבל זיהום בחיידקים, נכתוב את זה כאן, זיהום בקטריאלי או זיהום בחיידקים, כל התפיסה הזו של חיידקים בתור משהו רע, זו כנראה הסיבה לכך שכמעט על כל סבון כתוב אנטי-בקטריאלי, שאני יודע שהוא בגלל שיצרני הסבונים, החברות שמייצרות לסבונים, הם יודעים שבמחשבה הרווחת, חיידקים נתפסים כמשהו שלילי. ואתם אומרים, אוקיי, אז אנחנו יודעים למה אתה חותר. החיידקים אינם רק רעים, קיימות תכונות טובות של חיידקים. Uh, לדוגמה, אפשר לשים קצת יוגורט או לשים החיידקים בתוך חלב, וזה יעזור להם לייצר יוגורט. Uh, אז נרשום יוגורט, כן, באנגלית רושמים את זה עם H לפעמים גם, יוגורט. Um, וזה כמובן דבר טוב, זה אוכל טעי מאוד. Um, אתם אומרים שיש לכם חיידקים במים, הם עוזרים לעיכול המזון שלנו. כל הדברים האלה נכונים, אבל בסך הכל, למרות זאת, רבים עדיין חושבים שחיידקים זה דבר שלילי. אז לא ניכנס בכלל לדיון הזה, בדרך כלל אנחנו נמנעים לתמוך באחד מהצדדים בסרטונים המדעיים האלו. אולי נכין רשימה שבה אנחנו נביא את דעתנו, אבל הפעם לא נתמוך בשום צעד בדיון הזה, אלא נציין שכולנו במידה גדולה ביותר בנויים מחיידקים. כלומר, זה לא רק במאיים שלנו, לא רק המאיים, או היוגרוט שאנחנו אוכלים, או הרובד בשיניים שלנו, שגם הוא נוצר מחיידקים, זו בעצם שכבה דקה נוצרת על ידי חיידקים. שגורמים בסופו של דבר לחורים בשיניים אה, וכו. אה, הם לא רק פיצעי בגרות על הפנים, אחרי דקים מייצרים גם את רוב הטעים על, על גופנו. אז אה, לכל, אה, שחושבים על זה, זו עובדה מדהימה, לכל טע בגוף האדם, כל טע בגוף האנושי, אלה הם הטעים שבתוכם ישנו הדנא שלכם, נכון, ויש בהם גרעין, ואנחנו נדבר על זה בעוד שנייה. יש בהם כ-20 חיידקים. עכשיו תגידו, אוקיי, זה נשמע סביר, אבל החיידקים האלה חייבים להיות הרבה יותר קטנים מטאי גוף האדם, חייבים להוות חלק קטן מהמסה הכללית שלנו, וזה בהחלט נכון. המסה שלנו אינה בעיקרה חיידקית, למרות שאנחנו עשויים חיידקים לפי רוב התאים עצמם, אפילו אם נוציא את המים מכל הגוף, אז מבחינת המסה, החיידקים יעבו בערך עשרה אחוז מהמסה שלנו. כשיש אדם שוקל כ-68 קילוגרם, אז 6.8 קילוגרם מהמשקל שלו יתפסו החיידקים שהולכים תמיד יחד איתו. כך שתמיד יש חיידקים שבאים איתנו, הם מצורפים אלינו, אבל במידה רבה זו צורה של סימביוזה בינינו. אנחנו שני יצורים, או לא רק שני יצורים, אלא שני סוגי יצורים, החיים יחד, כי אין רק סוג אחד של חיידקים בגוף, קיימים אלפי סוגי חיידקים בגופנו. יש שוני במגוון עצום, ואנחנו רק מגרדים את מני השטח במונחים של מספר הסוגים והמגוון אה, של חיידקים שקיימים. דיברנו הרבה על חיידקים, ונקווה שהעובדות האלו יאפשרו לכם להבין שחיידקים הם יצורים חשובים ביותר, לעצם הקיום היומיומי שלנו. רק על מנת לוודא שהבנו את העוצמה של הגודל הזה בסרטון הקודם, אה, ובדקנו את זה שוב פעם, דיברנו על סדר גודל של עשרה 10 עד מאה מיליארד תאים בגופה אדם. והיות שאמרנו עכשיו שלכל אחד מהתאים האלו יש עשרים חיידקים, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 200 ל-2,000 מיליארד חיידקים הנמצאים בגופנו בכל זמן נתון. גם לאדם ששומר על הניקיון ומתקלח כל יום, גם לא יש את כמות החיידקים הזאת, ונראה שלא ניתן לחסל אותם, ויותר מזה אתם גם לא רוצים... לא הייתם רוצים להיפטר מהם. זה לגמרי סביר. אתם בוודאי משוכנעים עכשיו שחיידקים עם יצורים חשובים. אז איך הם נראים? בואו נראה. הם יצורים חד-טעים, קטנים כאלה. הנה, זו הבקטריה, הבקטריה שלנו כאן. הם שונים מהטעים שבונים את גופנו. כשאנחנו אומרים, גופנו הכוונה היא גם לצמחים, חיות ופטריות. ההבדל הגדול זה שמבחינים בו תחילה, הוא שכל היצורים האהוקריותיים, הכוללים צמחים, חיות אה, ופטריות, לכולם DNA הממוקם בגרעין, שהוא גרעין עתה, ממש כאן, זהו הגרעין, הנה, כאן, וכל ה-DNA שלנו, באופן נורמלי, מסודר בצורה של חרומתין, הוא מפוזר בגרעין בצורה כזו, בחידקים. שאותם כתלגו לראשונה, לא יהיה ברור שיש להם גרעין. בחיידקים אין ממברנה שמקיפה את ה-DNA. מה שיש להם הוא מעין חבילה גדולה כזאת של DNA. ישנה, ישנה חבילה גדולה של DNA, שבמקרים מסוימים לפעמים היא מאורגנת כלולאה, או בעיגול אחד, הנקרא נוקלואיד, נוקליאויד. עכשיו, בכל פעם שאנחנו מסתכלים על משהו, ואנחנו אומרים, לנו יש את זה, ואת זה אין לנו, אנחנו מניחים שאנחנו יוצורים מתקדמים יותר, שעולים על האחרים האלה, אבל המציאות היא שחיידקים אה, הסתננו להרבה יותר מערכות אקולוגיות, בכל מקום על פני כדור הארץ, מאשר האוקריוטים, ויש יותר מגוון ושוני של חיידקים, בהשוואה לקיימץ על יצורים האוקריוטים. כך שאם באמת חושבים על זה, הם אלו הייצורים היותר מצליחים. לא חס וחלילה היה כוכב שווית מתנגש בחדור הארץ, הייצורים באה לסיכוי להישרד, היו החיידקים ולא הייצורים האהוקריותיים. האורגניזמים המגרינים, אלה בעלי הגרעין שיש להם אורגנלות קשורות לממברנה, כמו למשל אה, אה, מיתוחונדריה וכל אלה. אנחנו נדבר על הדברים האלה בהמשך. ובאללה, חיידקים הם ברובם רק סקית גדולה של ציטופלזמה, שם נמצא ה שלהם. יש להם ריבוזומים, כי גם הם צריכים לקודד לחלבונים, כמו שכולנו עושים. חלק מהחלבונים מיוחדים לחיידקים. החיידקים יוצרים הם יוצרים שוטונים, מעין זנבות, המאפשרים להם לנוע בסביבתם בנוסף, יש להם גם שערות קטנות, הנקראות פילי. פילי זה צורת רבים של פילוס בלטינית, אז אלהם הפילי. ואני אראה מיד כי הסערות הזהירות האלה הן המאפשרות לחיידקים אה, ליצור או להציג וריאציות גנטיות לאוכלוסיות שלהם. אה, למעשה, נצייר כאן בהערת צדדית, שחיידקים אינם יצורים ללא דופן תא קשוח. ישנו עוד סוג מסוים של יצורים שהיו נחשבים לסוג של חיידקים, שנקראו חיידקים בשמם המדעי ארקאה. ניתן להם קצת Um, תמיד מתחסים אלם כי כי יהלום יلد חורה, גרו להם חידק ארקיה, אבל עכשיו מвидים שבעצם יש שני בדינן איי כי כשראות הם ראשונה אמרו אוקיי, הם גם חסרי גרעين, ויש בתוך חמישה פליש של דנוי, לחרנם קני רחידקים, אבל כהה that אנחנו יכולים לתבונן בדנוי של יצורים אלה, אנחנו רואים שבעצם הם שניים לחלוטים, אבל כלם, גם חידקים וגם ארקיה אלה, כלם נחשבים יצורים פרוקריוטים, והקבנה לתאים חסרי גרעين, וככלל, מה שרוב אנשים מחשיבים אפילו יותר, זה שהם חסרי עברונים קשורים לממברנות שיש אה, בתאים שלנו. השאלה המתבקשת, השאלה הבאה שלנו, היא כיצד החידקים האלה מתרבים. על פי רוב הם עושים משהו שאינו שונה בהרבה מחלוקת תאים, כלומר מתהליך המיטוזיס. ולמרות שאולי היינו רוצים לקרוא לזה מיטוזיס, קוראים לזה רבייה אמינית. רבייה אמינית. לא ניכנס למנגנון uh, ולהסביר את זה לעומק, אבל הרעיון הבסיסי פשוט למדי. יש כאן חיידק, הוא משכפל את החומר ה שלו, כך שיהיו לו שני נוקלוטידים, נוקלוטידים, ואז הציטופלזמה שלו תתחלק, זה סוג של צורת פיצול ממש כאן, הוא מתחלק ונוצרים שני חיידקים, הנה יש כאן שניים מהם, כל אחד מהם יכול לקודד לחלבונים הנחוצים לצור את כל התוספות שלו, השוטון שהוא כמו זנב ארוך שמאפשר לו לנוע, זה בהחלט מדהים לראות שיש פה הפעלה בקנה מידה קטן, אבל זה כמו מנוע שגורם לתנועה להמשיך. אפילו, אפילו בקנה מידה כל כך זהיר ובשימוש פרימיטיבי, בעצם אולי לא פרימיטיבי, כי זו מילה ערכית לגבי הפעולה הזו, אבל השימוש בשוטון הזה שכל גודלו מספר ננומטרים לאורכו וכעשרה ננומטרים רוחבו, כך שאין פה הרבה אטומים, אבל עדיין זה מכשיר היוצר תנועה גלית, והוא יכול להזיז את החיידק עכשיו, אולי אתם תשאלו, בסרטון הראשון על האבולוציה, סופר לנו שרואים אבולוציה בכל יום. שחיידקים, הם אחת הדוגמאות לאבולוציה, בשימוש באנטיביוטיקה לדוגמה, חושבים שניתן לחסל חיידקים, אבל החיידק שיש לו סוג של עמידות, הוא ישרוד, כך יותר עמיד. איך נוצרות וריאציות שונות? טוב, הדרך היחידה, וזו הדרך בה כולם יכולים ליצור וריאציות, היא יצירת מוטציות. החיידקים מתרבים כל כך מהר, מתרבים... קו מהר, שאפילו עם מוטציה מתרחשת אחת לאלף חלוקות, עד שיש מיליון חיידקים ייווצרו כאלף מוטציות. אז יש לך חיידקים מוטציות, אבל יש להם גם את הצורה הזו. הם, אני לא רוצה לקרוא לזה רביעה מינית, כי זו אינה רביעה מינית. הם אינם יוצרים גמטות, והגמטות אינן מפרוט זו את זו, כדי ליצור זיגותה, כמו אצלנו. אבל שני חיידקים יכולים להתקרב זה לזה. ואז הסערות הזהירות, אני יכולה לצייר הסארוט האלו, הסארוט הזעירות ש שבאצם הם מבנים קטנים הממוקמים בצד של החידק, ש הם בעצם צינוריות קטנות. אחת מהסארוט יכולה אה, להתחבר מחידק אחד לשני ואז מתרבד התוכן של חידק אחד עם חידק השני. נציר פה את הנוקלואידים שלהם. יש להם גם DNA נוסף שמסתובב בתא ונקרא פלזמיד. אז בוא כל אלו פיסות uh, של דנ"א מאגילי. וראיתי לחיידק אז יש פלזמיד מין אחד נוסע. זה פלזמיד הזה הוא קיבל אקשור, וזה מאפשר לו לעשות דברים שחיידק אז לא יכול לעשות. וראיתי זה פלזמיד א' שיהדווה כי הוא מمكن לחיידק אמידות לסוגים דברים של אנטיביוטיקה. ממש קורא זה שחיידק למותה של דבר, יש פה מנגנון יhudיש החיידק יודה של החיידק השני חסר את הפלזמיד א' הזה. אנחנו מתחילים להבין איך זה עובד, אבל פלזמיד ישכפל את עצמו ויעביר לחיידק השני את הגרסה של הפלזמיד R שלו. דברים נוספים שקיימים נקראים טרנספוזונים. הנחנו אינך видео של למה זה בכלל שג? גם לאנו יש תרנספוזונים, אבל חלקי דנאי שיכולים לקפוץ מחלק אחד של מיקת דנאי לחלק אחר, וكمוחנים יכולים לנו אמיתה אחת לשני. מה שמקבל זה לא רק אמינו, אבל בסופו של דבר מקבל חיבור מאפשר הvara והאקלפציה של קידת אדינא. הדנאי קופץ במחידקים אלוח וחזור, כי אנחנו יכולים לדמיין כל מינים שלומים של מיקת אדינא. אפילו ב midway אנחנו מחלים מין אחד של חידקים שיכולים מאיר מוד לאפוח למינים רבים של סוגי חידקים. אמידים למספר דברים שונים. אם זה אפוח או לאמיד, ל antibiotica, היצירה של חלבונים אמינים או כל דבר אחר, גם לחי דקים אחרים. זה למעשה צורה של יצירה שנות גניתי, כי שומע ירим חומר גניתי ביצועו התשארות, נקראת פילוס או ברבים פילי, והתהליך הזה נקרא קונדjugation, קונדjugacja, קונדjugacja הדבר האחרון שנדבר עליו בגלל שזהו נושא ששמעתם עליו רבות, הוא אנטיביוטיקה. אנשים רבים נעשים חולים, והדבר הראשון שהם רוצים זה לקחת אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה היא סדרה שלמה של כימיקלים, בחלקם הם תוצרים טבעיים, וחלקם אינם כאלה, שהורגים חיידקים. אם מישהו עובר ניתוח ויש לו חתך, במקום לדאוג שיהיה לו זיהום, ומקבל מקבל אנטיביוטיקה, על מנת למנוע מהחיידקים לגדול על החתך. יופי אפיתום. בסדר, אז נספר לכם שמגלה אנטיביוטיקה היה אחד בשם אלכסנדר פלמינג. הוא נכתוב כאן את שמו, הוא איש חשוב כי גילוי אנטיביוטיקה, לדעתנו זה התגלית החשובה ביותר בתחום הרפואה עד כה. אז אלכסנדר פלמינג הוא חקר את החיידק שנקרא סטיפילוקוקוס, אולי זה היה זה חיידק אחר, שהוא גידל אותו בצלחת פטרי. הוא השתמש בצלחת פטרי, לא לצייר פה כזאת. איקיין עיגול קטן, יש בו חומרים מזינים שעליהם חיידקים יכולים לגדול. אז בואו נגיד שהחיידקים גדלים בתוך הצלחת פטרי, ואלכסנדר השאיר את הצלחת, הוא יצא לכמה זמן, וכאשר חזר הוא רש על הצלחת, צמח עובש ופטריות, מעין פטריות כחולות ירוקות כאלו שצמחו במרכז צלחת הפטרי שלו. והחיידקים היה מעין רווח מסביב, ל... מסביב לעובש. החידקים לא יוכלו להתקרב לאזור הזה. האובש הזה היה פטריה בשם פניצילין. פטריאת הפניצילין הוא, הוא הבין את מה שראו עיניו, הוא לקח דוגמה מהאובש וגידל אותו בתרבית, כלומר גידל אותו כדי להבין מהו החומר הזה. זה היה הפניצילין, והוא הבין שלפטריה הזאת יש משהו, איזשהו כימיקל המופרש ממנה, שינו למעשה החומר שהורג את החידקים מסביב הוא אינו מאפשר לך ידקים להתקרב. וזה הוביל לתגלית של הפניצילין. זה היה בשנות ה-20 המאוחרות, בזמן של מלחמת העולם השנייה, כשלאנשים היו פיצי ירי, וגם פציעות כלומר, הם בטח עדיין דאגו לפצועים שלהם, אבל לא באותה מידה כמו לפני כן, קצת פחות מאשר לפני התגליטה זו. כיום, כפי שאתם יודעים, אם יש חיידקים בגוף, אם יש שחפת או מחלת לים או משהו אחר, הטיפולים כוללים לקיחה של אנטיביוטיקה. יש בינתיים עוד הרבה מאוד סוגים שונים של אנטיביוטיקות, כאלו המגיעים ממקורות רבים ושונים, אבל הרעיון הכללי הוא זה, אנחנו צריכים לחסל את החיידקים, למרות שאנחנו לא רוצים לחסל כל החיידקים, כי חלקם החיידקים טובים, למעשה אנחנו עושים הרבה חיידקים, לא בתוחש זכaronו זה מוקדם יותר של סרטון זה, אבל ישנן מחידקים באור שלנו שозвרים לספוג שמן ולחוד ולAFX את האור שלנו ליעפף וגמריש, כי אם תרווים שכולן שחשובים על זה, אפשר uh, לראות את המחידקים כיצורים שליליים, אחיוויים, אפשר גם לאחשוב עלם כמשו בן חיובי ושליליים, אבל דבר החים מדהיםו שאנחנו חייבים לסימביוza איתם. נראים את התאחדות התחניות של מסע בנקוחים שפמם uh, היו באנשים האלה, אנשים שחיו חיזרי מגצה צאר, לוק פיקאר נתקל בהם הם uh, נראים כמו דאי למבין החם שבאיינ Ian של סטאר Trek מנירוק מבני אדם. אין ננציארת זה מבני אדם. קדושי יש להם חורקים קטנים בגזא המוח שלהם יש להם חורקים גדולים בגזא המוח. ואל לוחים לו להدبיק התצvet של אינטרפראיז זה מישלטו על המוח שלהם וגרמו להם ליתנג מוזרה. זה נירא משהו מאד מוזרה. אז הראיון החיצורי הזה שמשו מתצמר ומקייל יחייב בתוחינו ומשפיע למוח ועלינו בדרכים מסויימות. אבל הם במת חושבים על זה אז זה רק אחד בלבד, אלא בסדר גודל של מיליארדים. מאות מיליארד של יצורים נמצאים איתנו ביתןו בכל יום והם אלו שעוסים אותנו למה שאנחנו אנחנו כאן מקלטים את הסרטון הזה ביחד או ואולי צריך לומר החיידקים מקלטים לכם את הסרטון הזה או שם צד אחרים לפחות לפיקוח החיידקים ידוע שחיידקים יכולים לשלוט ולהשפיע גם על מצבו הנפשי של אדם קיימים מחקרים רבים כיום מדברים על סוגי מסוימים של חיידקים שיכולים לגרום לסכיזופרניה למעשה חיידק אגב ותו כזה חיידקים יכולים גם לגרום לדיכאון ומחלת ליימבה שלבים ואחרים שלה יכול להשפיע על המנטלי של חולה עמודבק כך שחיידקים אינם בעלי השפעה על כל מה שאנחנו. אני מתכוון שיהיה קשה אפילו לדבר על בן אדם ללא עשרה אחוז מהמסה שלו, אלפיים 200, מיליארד תאים, אלפיים מיליארד החיידקים אשר עושים אותנו למה שאנחנו.